Când omul se așează și face tratate de legi, toate sunt artificiale. Sunt concepute pentru a menține oamenii în rând cu sistemul stabilit. Toate legile nu sunt făcute în folosul omului. Nu au altă modalitate de a-l controla. Deci, atunci când națiunile semnează tratate cu alte națiuni, dacă acestea încalcă acele tratate, au nave de război pentru a le impune armate și marine. Deci, armatele și marinele nu sunt făcute să protejeze oamenii. Sunt acolo pentru a proteja un sistem stabilit. Fiecare sistem stabilit funcționează în mod similar. Ia tinerii și le spune, care e cea mai mărață țară din lume. Țara asta e cea mai mărață țară din lume și Dumnezeu e de partea noastră. Orice țară face asta. Deci, ai o mulțime de oameni în toată lumea care răspund la aceste mecanisme de control. Dacă ai avea o societate liberă, nu ai putea convinge oamenii să meargă la război. Dacă ai avea o educație inteligentă a copilului, ei ar spune, trebuie să existe multe alte modalități de a rezolva problemele, altele decât uciderea oamenilor.